det är svinbra. Kan att köra här istället? Ja, ser vi köra nu, eller? Hallå? Hallå? Okej, vi kör. <skratt> Bianca tar bort ägget. Vad då? Jag vill också spela instrument. Nu kör vi. Men, alltså det känns lite svårt att spela ägget i Blackbird. Kan vi inte typ köra något annat? Vad ska vi byta låt? Ja, men alltså, den är ju ändå rätt gammal. Kan vi köra en låt som alla känner igen istället? Men vi har ju redan börjat repa. Vi kan ju inte byta låt bara för att Bianca vill spela ägg. <skratt> <skratt> men ni lägger av jag är seriös. serials. Ta det lugnt. Alltså vi har verkligen inte tid att hålla på så här. Antingen repar vi eller så går jag. Okej, mm. okej, okay, okay, vi kör. <laughs> Men han når ut.